S-a decis viitorul lui Claus Iohannis, mesaj categoric în privința ca sublinierei f statului: se clarifică orice speculație. Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat duminică ce se consult cu presubliniere dintele Claus Iohannis de câte ori este necesar pe teme importante. Prezent la Antena 3, Ludovic Orban a fost întrebat cât de des vorbe subliniere-te cu presubliniere Klaus Iohannis. De câte ori este necesar? De fiecare dat când sunt teme importante, în care atât eu sau domnia sa simțim nevoia să ne coordon poziția. Puncte Un lucru cunoscut, fapt ce se vede sublinierea din pozițiile publice, ce ne consult me pe teme importante sublinierea liniere ce? de cele mai multe ori, poziția noastră coincide, a spus pre-subliniere din telepenele. De asemenea, Orban a fost întrebat ce candidat va avea pe ele la alegerile prezidențiale în 2019, în condițiile în care sunt zvonuri care îl dau pe Klaus Iohannis ca viitor presubliniere din al Consiliului European. Ca să clarific une ce speculație pe tema relației dintre PNL-i sublinierei presubliniere dintele Claus Iohannis, acum trei săptămâni am avut reuniunea Consiliului Național, la care am hotărât ce vom susține candidatura presubliniere dintele lui Iohannis pentru al doilea mandat, decizie care a fost luată practic în unanimitate. Punctomia subliniere bucură foarte mult ca domnul Iohannis să ajungă presubliniere dintele Consiliului European, dar, deocamdată, nu cred ce are rost să facem speculații pe această tem. Din punctul nostru de vedere, Claus Iohannis este candidatul nostru la funcția de presubliniere dinte din 2019? Punct susținerea candidaturii domniei sale a fost făcut cu acordul său, a declarat Ludovic Orban.